بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو این کوڈ کے ذرا اوشا امدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج کی ویڈیو کوڈنگ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ جو لوگ کوڈنگ کر رہے ہیں اور جس وقت وہ کوئی ٹربل شوٹ کوئی کوڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران بار بار ان کو کوڈ کو رن کرنا پڑتا ہے اور سوئچ ہونا پڑتا ہے کوڈ ایڈیٹر اور براؤزر کی ونڈو کے درمیان تاکہ وہ اپنے کوڈ کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ دیکھ سکیں اس کا ایک آسان حل ایک ایکسٹینشن ہے ویژول اسٹوڈیو کوڈ کے اندر ایک بہت آسانی ہے جس پہ جس کی جب آپ انسٹال کر لیں گے تو اپنے کوڈ کی آؤٹ پٹ کو آپ لائیو سکرین پر سائیڈ بائی سائیڈ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے کرنا کیا ہے آپ کو سب سے پہلے ایکسٹینشن کی ٹائم میں جائیں یہاں پر آپ نے لکھنا ہے لائیو سرور جب اسے آپ سرچ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایکسٹینشن آئے گی اس کو آپ نے میں نے انسٹال کی ہوئی تھی میں نے آپ کے سامنے ان انسٹال کر یا پھر دوبارہ انسٹال کر لیتا ہوں جس وقت انسٹال ہو جائے اسے آپ بند کر دیں بند کرنے کے بعد آپ نے جو بھی کوڈ اپنا رن کرنا ہے اس میں آئیں اس پہ ڈائریکٹ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس آئے گی آپشن اوپن ود لائف سرور اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے <coughs> یہ سائڈ بائی سائڈ دونوں آپ کا کو کوڈ اور آپ کا جو آؤٹ پٹ ہے اس کی براؤزر کے اندر آپ کو شو ہو رہی ہے live. آپ نے اب کرنا کیا ہے اپنے کوڈ کے اندر کوئی چینجنگ کر کے ہے تاکہ آپ کو چلے کہ وہ سائیڈ بائی سائیڈ آپ کو شو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اس کو آپ ڈارک کر لیں یہ آپ چینجنگ آ گئی اس کو آپ کچھ اور کر لیں اس کو آپ کر لیں یہ دیکھیں اب جو بھی چینجنگ کرتے رہیں گے وہ آپ کی سائیڈ بائی سائیڈ آپ کو شو ہوگی یہاں پہ جو اس کا ریڈیس ہے اس کو آپ 0.5 کر دیں اس کو واپس 0.9 کر دیں اس کے بعد آپ کچھ چینج کر کے دیکھ لیں زیرو پوائنٹ وائن کر کے دیکھ لیں یہ ایک چھوٹا سا ٹپ تھا آپ کو امید سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ ایکسٹینشن ہم انسٹال کریں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ لائف اس کا اپنا جو بھی اس کا آؤٹ پٹ ہوگا اس کو آپ لائو دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اپنے دل کے لوگوں کا خیال رکھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ